всім привіт, сьогодні зробимо нові цікаві блешні на хижака і випробуємо на рибалці всім приємного перегляду від підписчика отримав бандерольку з матеріалом для блешень о, клас латунька Даніслав велике дякую за посилочку. Ну що ж, тепер зробимо декілька блешень. Розігріємо латунь і дамо її повільно охолонути. Далі вирівнюємо. Товщина латунного листа 2 мм блашню будемо робити на основі шаблону однієї з дуже уловистих саморобних вирізаємо доводимо по лінії на наждачному папері блашню планую зробити з внутрішнім палістком він буде з іншої блашні на судака під назвою Бог Пускаємо в рощину для хімічного сріблення і взбовтаємо 2-3 хвилини посилання де можна придбати цей рощі залишу в описі робимо розмітку і вирізаємо А пилком підрівняємо, звернемо отвори, оформимо лицеву сторону блишні, відрізним диском пройдемось по латуні. Нанесемо засіб для холодного воронування і витримаємо годинку. потім наждачним папером злегка зашкорюємо на мінімальних обертах полірнемо. далі за допомогою пуансону з бобіто і матриці з кришечок формуємо блешню як таки зробити посилання залишу в описі до речі пуансон вже зробив приблизно під дві сотні блешень і йому зовсім нічого немає так що спосіб дійсно робочий монтуємо гачок, і також пелюсток на завідному кільці ось така блешня у нас вийшла пелюсток буде створювати шум, чим буде додатково приманювати щук на покльовку Раблишній кардинально відрізняється від оригінала, але це не є погано, як вона буде ловити, тести покажуть згодом. Тільки що щука вийшла за блешнею. Я думаю, на камеру було видно. З паузою, а? Тепер зробимо декілька маленьких блешень прямо на нанобле. Відріжемо шматок від товстостінної трубки. Зігнемо овалом. латунна пластинка 0,5 оброблена таким же способом за допомогою холодного воронування зажмемо в лищатах через резину і формуємо пелюсток. Намалюємо цифру 8. Вирізаємо. Карнемо і свердлимо отвори. Лопості нашого пропелера вигнемо в протилежні напрямки. Також за кадром зробив скобу. Робимо каркас за допомогою круглогубців для кілець. Посилання, де такі можна придбати, залишу в описі. згружати буду бусинами з вольфраму продіваємо через двоєний дріт і одну частину загнемо зафіксувавши бусину далі одягнемо маленьку латунну бусину ну і слідом сам пелюсток. Робимо другу петлю. На другий блискні поставимо дві бусини з вольфраму. вага першої блещні 3 грами а іншої 2 нано-блещні буду тестувати на річці Південний Бух. на дворі пора золотої осені покльовка окуня не заставила себе довго чекати і є перша риба ну що ж, якщо дев'ята підбірка саморобок для рибалки вам сподобалась то з вас вподобайка і підписка на канал також рекомендую подивитись інші 8 частей, хто перший на каналі дякую за перегляд, чекаю вас в коментарях